સવી નવી વાતો અને અભિનેગી તો સૌથી પહેલા જોવા માટે એને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને જે बाजूમાં નાનકડી ગડિયું હે ને એને દબાવવાનું ના ભૂતા થેન્ક યુ તને વેસ્કર છે અન્નોસ્તા ચક્કા જેવું ગીત જોની જોની યસ્પા નો પાપા ટેલિંગ લાઈસ નો પાપા ઓપન યોર હા હા હા હવે આજ ગીત ગુજરાતી માં ગાઈશું જની જની હા પાપા સૂતે ખાંડ ખાધી નહીં પપ્પા સૂતું ઝુઠ્ઠું બોલે છે નહીં પપ્પા તારું મોઢું ખોસ્ત હા હા હા ગીત જની જની ફસી <laughs> જોની